Vesescu reacționează după decizia lui Iohannis pe legile justiei, nu are argumente pentru acuzaile pe care le face. atitudinea îl va duce în pere pastie. Traian Vesescu este de tărere ce preemintele Claus Iohannis a făcut o eroare prin declaraile pe care le-a făcut miercuri cu privire la legile justiei. Eful statului nu are argumente pentru acuzaile pe care le aduce, a declarat fostul președinte, în cadrul unei intervenii telefonice în emisiunea dosar de politiciani. Eu nu înțeleg pentru ce nu a definit mite articole. În ceea ce prive teserchea special pentru magistrai, pentru procurorii judectori de la parchetul general, aceea a fost tranat de Curtea Constituțională care a spus că o asemenea structură este constituională. Mai mult, această structură există în DNA. Era structura cu care procurorul DNA ce dacă nota. notă, judectorul se înmoaie. Mie mi se pare ce este foarte corect mutarea acestei structuri, ne? La parchetul general, ca instituție mult mai departe de interese de condamnare decât DNA. un om care va susine tot timpul punctele de vedere ale preedintelui, atât timp cât sunt corecte. Pentru ce eu am fost preedinte știu câte de greu să fii singur când ai o majoritate ostilă. Pe de alt parte, cred ce e bine să argument mepozile pe care le avem. Aici. Cred ce domnul președinte Iohannis nu are argumente pentru acuzaile pe care le face. Este clar ce a vorbi general despre cele trei legi este o eroare la stadiul acesta, după ce legile s-au întors la CCR. Serem într un slogan politic este, după pererea mea, inacceptabil, a declarat Băsescu, la B1 TV. Fostul predinte a mai precizat ce Iohannis va avea de pierdut din cauza acestei abordări. Eu am avut o tot timpul în favoarea procurorilor și a judectorilor, când am fost în mandat. În același timp, mi-am permis Ii critic uneori, drept pentru care sunt 10 la 15 comunicate ale CSMC președintele Besescu a afectat independența justie prin declara-i. Atunci o făceam pe ce intuiam. Acum însă, sunt probe ce s-au făcut abuzuri în justiei în vina arestrilor preventive. În privina falsificării dosarelor. președintele nu poate să nu observe acest lucru și să nu reproeze public. Punct este exact atitudinea doamnei Covesii care spune ce dna este perfect, nu recunoate greelile interne, atitudine care îi va duce i pe unul, ii pe altul drept în perepastie. Dacă ei cred că oamenii sunt proti, senal, nu pot fi manipulați la neșfurătii. Cred că e mult mai bine pentru viitoarea funcționare a justiției, ca pre-dintele se spun, dragi procurori, dragii judecători, ai prins mulți oameni care au făcut fraude, dar ai făcut și abuzuri. De acord ca a legislaia să vengrădească posibilitatea de a face abuzuri, virgulă, a mai spus Traian Besescu. Claus Iohannis anunță ce trimite la Curtea Constituțională întregul pachet de legi ale justiției, va sesiza Comisia de la Veneia în acest sens. Dintre repromurile aduse de Eful statului este acela ce unele dispoziții ale legii de modificare a legii numărul. 303 pe 2004 privind statutul judectorilor și procurorilor au fost declarate neconstituionale în două rânduri. Cu toate acestea, spune Iohannis Chestiuni referitoare la integritatea ori răspunderea magistrailor contravin în continuare Constituiei, iar statutul procurorului este mult fragilizat.